Uuuu, zdravo i dobrodošli na posljednji čas za SEO junior školovanje. Danas ćemo se pozabaviti e, životopisom, tačnije e, CVM e, za e, junior SEO-a. Također ćemo se zabaviti o tome kakve sve SEO pozicije postoje, kako se odrasta, koliko zarađuju na određenim pozicijama. I e, na kraju ćemo ja fino završiti, odgovor, pitanja odgovoriti i tako dalje. Hajmo odma jednu anketicu da puknemo. Hajmo da puknemo jednu anketicu e, da vidimo kako je stanje kod vas zapravo e, što se tiče CV-eva. Dakle, E. Jedno vrlo opet jednostavno da ne pitanje, da vidimo kakvo je stanje, s čim imamo, s čim se susrećemo, samo da prikažem, dakle, da li imate spreman CV, ono, vi već ste napisali nekad CV, imate sad spreman CV koji trebalo prilagoditi za neku seo poziciju ili šta god, imate CV osnovni neki i tako dalje. Većina vas već ima nekakav CV. Znači 30% od vas nema uopšte uh, spreman CV. Dobro, dobro. E sad, o, ovi koji imaju spreman CV, neka oni onaj, uh, glasaju na ovo sljedeće, a oni koji nemaju neka preskoće glasanje, da ne bi sad komplikuju ovde sa nekakvim opcijama. Dakle, vi svi znate da post vjerovatno svi, većina vas zna da postoji takozvana Europass forma, standardizovana CV forma. E sad vi koji ste napisali CV, koji imate CV spreman, da li vam je on napravljen u Europass formi da ili ne? Većina nije u Europassu. Interesantno, interesantno. Tomislav već daje svoje mišljenje da on to nikad ne bi pogledao. Sviđam se tvoje mišljenje Tomislave odmah da znaš. Dobro, znači većina nema Europass formu, dobro. Znači 60% od vas ima CV, od tih 60% manje od pola ima Europass formu. Ok, dobro, hvala vam za feedback. E, Sada vidimo da malo vam se napričam. Dakle, šta je smisao uopšte CV-a, intervjua i toga svega? Smisao je naravno da dobijemo posao. E, sad samo nije... To baš konačni cilj. Konačni cilj je da dobijemo posao tamo gdje mi želimo da radimo, a ne bilo gdje. Znači, prije bilo čega, prije nego što ste napisali CV, prije nego što, dakle, sa govorimo u poslenju, ne govorimo o freelansanju. Freelansanju, već nešto drugo, onda moraš znat marketing i da nađeš sebi posla. Jel? O tome neć pričat kako freelanceri trebaju naći posao, to freelanceri, ili znaju ili ne znaju koji ne znaju nekuće ima razni marketing metoda jedna od nje je upravo ta koja su vječni vješti a to je da znaju SEO puta SEOA također mogu da dakle da akviriraju da dobiju korisnike da dobiju klijenta i tako dalje ali ne pričamo o tome pričamo dakle o zaposlenju znači prijaviš to napišeš i CV i odeš na intervju znači prijaviš se Bitno je odrediti gdje želiš raditi. Prva greška je prijavit se svugdje. To je prva greška. Znači ti kao junior sad skroz uskoću pričati. Ako si dobio, završio si junior, jesi o, imaš taj certifikat ili ga nemaš. Nije ni bitno. Ti želiš da se zaposliš. Ti moraš znati od prilike koje firme trebaju tu poziciju. Prvo, naravno, što radimo je pretražimo glasnike, ali to, kao što sam već nekoliko puta napomenuo, nije često dovoljno. E, jer se opozicije se ne raspisuju toliko često koliko su one zapravo potrebne. Mnoge agencije, znači imamo digital marketing agencija, one u suštini svako bi želio da ima nekog junior SEO-a sigurno. Da li im treba senior, to je upitno, ili medior, ali juniora bi volima, imati da, eto, makar te stvari koje rade da može da pregleda. To nisu samo digital marketing agencije, to su i obične digital agencije koje prave web stranice, koje stavljaju uslugu svoje znanje, sposobnosti da isprogramiraju, naprave nebitno šta da li je to stranica, WordPress blog, webshop na nekom sistemu i tako dalje. Dakle, imamo razne agencije, shop agencije, nazove ih WordPress agencije, standardne agencije, agencije za custom development i tako dalje. E već tu dolazimo e, na mnogo veći broj. Znači, imamo na Balkanu Otprilike, otprilike imamo šesto digital marketing agencije, znači ne marketing agencije, broje, ne, brojeći, ne brojeći PR agencije, ništa ne brojeći, samo brojeći digital marketing agencije na Balkanu, znači Hrvatska, Bosna i Srbija, znači grubo rečeno i Crna Gora ima otprilike šesto. Na ti šesto market, digital marketing agencije ide otprilike 3.000 development firmi koje se bave raznim programiranjem. Međutim, teško je raspoznati da li rade samo web development ili rade i ostali development. Tako da morate ručno. I naravno imamo korporacije koje su dovoljno velike da im takva pozicija treba. Međutim, tu je ako nije raspisan konkurs u korporacije teško ući. Dakle, oglase gledamo i oglase, osvrćemo se posebno na oglase za korporacije i bilježimo sebi. Našli smo tu i tu korporaciju sa oglasom koja nam se sviđa. Znači, počinjem pričati o tome koji nam se sviđa. Ne Nemojte nikada aplicirati za firmu za koju ne bi bilo duševljeni da radite, čiji proizvod ne volite, čiju politiku negotivite itd. Znači, sami početak je potpuno mentalan. Pregledaš oglase i vidiš da li neki od tih oglasa tebi zadovoljava tvoje kriterije. Iako nikad nisi radio ka junior SEO, uradi to, izaberi sebi okolinu u radiš, jer vrlo vjerovatno, s velikom vjerovatnoćom, pogotovo ako imaš certifikat, ti ćeš dobiti taj posao. Stoga nemoj gubiti vrijeme na gluposti. Izabereš, dakle, od oglasa koji postoje firme, u kojoj bi se želio prijaviti. Onda izabereš od marketing agencija agencije u kojem bi želio rad nevezano za to da li oni imaju raspisan konkurs ili ne. Jel? To ne mora biti nužno seorijentisana agencija, to može biti i obična manja agencija, i velika agencija, i ogromna agencija. Svi oni trebaju znači, taj dio. Trevarijus zaboraviti kako se postavlja pitanje. Pitanje uživo neću odgovarati, opet ću na kraju pitanja odgovara. zato napiši pitanje velikim slovima dvotačka. I to je prvi dio. Drugi dio, znači imamo korporacije koje imaju oglas, drugo su agencije za koje mi smatramo da želimo da tu radimo, da oni treba im junioresio i tako dalje. I treća stvar, naravno, development firme, koje vidite, vi znate, da rade web development, da je lijepo okruženje i dobro. E, od, gledajući po šansi da će vas primiti, najveća šansa je u marketing agenciji, u digital marketing agenciji, najmanja šansa je u korporaciji, zato osim ako imaju raspisan oglas, ako imaju raspisan oglas, jako precizno pročitajte da li upadate u to, e, a... Treće je e, web development agencija, tu je teže upasti, ali je vrlo vjerovatno najveća plata. Plata veća čak nego u korporaciji. Ti kao junior SEO ne želiš da radiš za firmu koja je troma i spora, pa nebitno koliko oni plaćali. Znači to ne nemoj biti da te bude motivacija para, neg motivacija treba da ti bude okruženje u kojem ćeš rasti. Dakle, ako je i ta korporacija koja se sviđa troma i spora, što su većina njih, bolje ti je zaobiđi na početku, kasnije se prijavi kao medior senior. By the way, ima ona intervju sa mnom u Beleškama, sad ćemo to podijeliti, evo ta intervju kojem sam govorio kako koja bi putanja bila najbolja jel, za jednog seostručnjaka i programera i svega drugog. Dakle, Najbolje bi bilo na početku ući u agenciju, to je najbolje, i skontati u kojem polju želiš da budeš aktivan. Dakle, i u seo -u da malo vidiš koji biznes model ti više leži, da onda ideš sljedeći korak u neku firmu, možeš i direktno u neku firmu, manju firmu, mislim manju manju do srednju firmu, ne korporaciju, uči, da onda naučiš drugu stranu biznisa, jer u agenciji učiš kako se ponašati prema klijentima i kako brzo brzo nešto napraviti, s druge strane ću firmu naučiti zašto je to tako traženo i koje stvar trebaš iznijeti sa te strane i onda kad ti više dosadi, kako bi rekao, raditi, razvijati i tako dalje, imaš te živce to se zna deset mnogima ljudima, ili žele neku stabilnost u životu, dobili su blizance, dvoje djece ili tako nešto, oni žele ići korporacije da imaju sigurnji posao. Morate znati da bilo kakav posao na ovom svijetu je nesigurniji nego da budete samostalni, nego da budete freelanceri. Taj mindset, ako nema, tako to ne razumijete, čitajte o tome, A ekonomski gledano, evo sad za vrijeme korone, divno se vidjelo, korona se pojavlo, lete otkazi ko ludi i to radnom jesno koliko god ti smatrao sigurnim, ono je manje sigurno nego da se samo zaposlen ili imaš sobstvenu firmu. Naravno, podrazumijevajući da radiš kako treba stvari. Ako radi svoj posao kako treba u firmi, ipak ćeš dobiti otkaz, ako radiš posao kako treba samostavno, nećeš dobiti otkaz jer si odgovaran sam za sebe. Tako da znate tu, tu dilemu, na kraju krajeva kao SEO stručnjak, nakon e, nekoliko godina, sasvim je logično da postaneš freelancer ili da otvoriš neku svoju agenciju ili SEO agenciju. To je sasvim logično i direktori agencija uopšte ne očekivaju od vas da ćete vi tu ostati 15 godina svog života, one znaju da ste vi dvije godine zagrijani, tri godine onda e, napredujete još dalje i onda razvijate svoju percepciju tržišta i želite da razvijate se, da radite sa klijentima koji vi odaberete, a ne vaš šef. To je standardni neki put, izuzetaka naravno ima. Dakle, prije samog nismo ni krenulo pisati CV, odabraćemo gdje ćemo se prijaviti. Poslušajte me, nemojte nikad izabrati više od tri, poziviti tri mjesta gdje ćete se prijaviti jer ne možete napraviti kvalitetan CV ako pravite masovan CV. E, morate sad zamisliti drugu stranu gdje vi šaljete CV. Vi ste sad izabrali recimo, jednu korporaciju, jednu agenciju i jednu web development firmu koju će se vi prijaviti, kodan bilo baš baš drago da radite kod njih. Jer vam se sviđaju, blizu vam je dobra je plata, ali najbitnije je da sviđa vam se taj proizvod, mislite da tom ukruženju možete rasti i tako dalje. Ili još pametnije, ako ćete poslušat, pošaljajte prijavu na tri agencije. Znači, ostavite korporacije i firme, samo prijavite tri agencije da radite, da probate ući u agenciju. E sad, ako korporacija raspiše konkurs ili bilo ko raspiše konkurs taj konkurs je javan. I sad piše, tamo traži se to, to i to. Ima naravno totalno blesavih opisa, poslova, oglasa i tako dalje u segmentu IT-a, a pogotovo u segmentu digitalnog marketinga. Nerijetko ćete videti, da traže SEO stručnjaka, SEA stručnjaka, PR stručnjaka, da zna i programirati i da šalje ovo, znači 300 nekih stvari stave u jedan oglas. Kada vidite takav oglas, vi okrenite leđa. Znači, da oni ne znaju uopšte šta traže i ne želite doći u kruženje gdje će oni vama natovariti i Google AdWords, i Facebook oglase, i SEO, i email marketing, i afilijet, i PR, i tako dalje. Dakle, mnogo, mnogo e, ima loših oglasa koji zapravo preslikavaju neznanje onih koji to rade. Međutim, dobar oglas će imati veliki odziv. Šta to znači? Morate zamislit se s druge strane. Vi kao šef nekog odjela ili direktor marketing agencije raspišete oglas i onda se prijavi 200 do 300 ljudi, nerijetko i 400 ljudi na istu funkciju. I sad to dolaze e-mailovi, pošta, nema šta ne dolazi, dakle, da, da ti CV-ovi pristižu na razne načine. E, Ja sam to prije uvijek objašnjavao, zamislite sada to sve dođe poštom. Sad na stolu ima direktor, ima znači ogroman brdo, brdo ti si vijeva. Mislite li da će jedan čovjek na ovom svijetu pročitat sve to? Naravno da neće. Dakle, ako je putem pošte, moraš u tom, tom brdu papira Biti drugačiji da bi uzeo da vidi tebe prvog, drugog ili trećeg da pročita. Ukoliko je to e-mail, tvoj naslov za e-mail, mora biti potpuno drugačiji od sviju drugih, moraš naći način kako da pažnju skreneš na sebe da uopšte neko pročita tvoj CV. Vi kad dobijete odbijencu za posao, To ne znači u prevodu mi smo pročitali vaš CV, mi smo se pozabavili sa vama i mi vas ne želimo. To ne znači. Većinom odbijenica znači nisi došao na redni da te pročitamo. Zapamtite to dobro. Nisi došao na red ni da te pročitamo. odbijanca ne znači da si nesposoban, da ti ne valja CV i tako dalje. Odbijanca znači nisi dovoljno se istaknuo. Da u svih tih prijava uzmem tebe među prvi i deset pročitati. Tako i ja kad sam zapošljavao, dakle, pročitam 10, 15 CV-eva u vr glave i to znate kako je ovako. Aha, dobar, ova je interesantan ili nije? Od tih, toliko CV-eva, otprilike 3 ili 4 vidiš po CV-u, ono, na prvi pogled, da tu ima nešto, svi ovi ostali su standardi. Zašto sam pisao za Europas e, format i to? koji god format koristil, taj standardizovan, vi otpadate. Znači, otpadate. Vi ste kao bez boje i bez mirisa, razumijete? Kao svi ostali ljudi, kao na kalup, sve isto. Ne možete se prijavljivati za kreativan posao, a što jeste definitivno SEO kreativan posao, ne možete se prijavljivati na nekreativan način. Znači, vidite, nismo došli, ni, ni, nismo ni o CV otvorili, ni pokazali, ništa nismo oko CV-a rekli. Dolazimo do bitne stvari, kao što je title i meta description. Tako isto sa CV-ima. Možete imati CV naš kakav, Alako je neupadljivo napisan i ne ističe se od svi u drugih, ti nećeš, znači, ako ti title i meta description ne valjaju, ti nećeš uopšte dobiti priliku da se čita taj tvoj cv To morate zapam. Dakle, ako šaljete poštom, morate se razlikovati. Ja neću navoditi načine kako se može razlikovati, jer ćete onda svi tako slati. Pa će onda meni direktor i agencija ono sliku tog brloga sa mobitela i ono reći, evo videovi tvoji se prijavljivali, svi isti. Vi smislite način kako ćete. Također, e-mail je jedan od načina da da istaknete se. Sub, subjekt, naslov, e-maila treba da privuće direktora da to pročita, da vidi, da otvori. E onda kad otvori mora to bit imat sve svoje, sve o to, tom ćemo sada, mora imat sve svoje mjesto. Ali možete do bilo koji posao na svijetu, ako znate način kako da dođete do toga. Pa makar to bilo da e, dođete u biro, tražite direktora, neki 5 minuta, saznate u kojoj pekari kupuje u pauzi, veknu, tako da nebitno. Uglavnom, može se naći način da dođeš do tog razgovora. E, dođeš do tog razgovora pokazuje koliko ti taj posao želiš, koliko si sposoban, komunikativan, smisao za humor, mora neki stvari, kulturan, pristupačan, svašta nešto. Znači... A ko zabrješ 3 posla za koje ćeš sve dati u životu da se zaposliš, ti ćeš inaći 3 inovativna načina da dođeš do tog intervjua. Ako ti prijaviš na 50 stvari tebi je svejedno. To i tim ti pokazuješ isto prvo poslaćeš neki standardni ta Europass formular, postaćeš na standardan način, potonećeš u to moru, nećeš se pojaviti, neće te niko očiti. Tako da je nebitno šta ti piše u CV-u. Znači, pazite, može biti nadri stručnjak. Mene se dešavalo, dakle, prijavljivao sam se u nekim krizama u životu da vidim koliko vrijedim, prijavljivao sam se sa svojim CV-om firmama i dobijem odbijencu. I ja sam razmišljala kako je moguće da dobijem odbijencu kad siguran sam da niko u Njemačkoj, bakar u ovom regionu, u kantonu u kojem ja živim, niko ne ispunjava te uslove osim mene. 100% sam siguran. I onda sam nazvao tu ženu i pitao ko je to odlučio, da sam dobio odmjencu, Dobio sam ženu na telefon, ja to i to. Možete nam samo reći razlog, imaš pravo zakonski da ti kažu razlog. Ona kaže, izvijem te gospodine, nismo ni došli do vas. Došli smo do 230, smo dobili prijava, pogledali smo prvi 30 što su došli i odlučili smo. Pa rekao, evo, možete li makar pogledati? Ah, oh, kaže, vidite u vašem CV, -u, a pa vi ste prekvalifikovan, mi vas odbili ste prekvalifikovan. Dobro reko, hvala lijepo na informaciju, ja sam da dođem do te informacije šta se deslo. Jer mi nije logično, pošto ispunjavam sve te stvari, šta se dešava. I tako, stavno u životu, znači, ne treba stvari uzeti onako kako one su došle, mi je percepiramo. Trebamo vidjeti šta iza zastora, šta se krije. I sad znate šta se krije za odbijence. I za odbijence se krije da vas nisu ni pročitali. Ako su pročitali, a vi ste izabrali poziciju za koju imate dobar CV, on će vas makar pozvati na intervju. A na intervju pozovu većinom dosta ljudi. 10, 15, nije to 3, 4, nek pozove se dosta ljudi. S druge strane, da znate, imaju takozvani patka intervjuje. Znači, raspiše se konkurs za nekog, recimo, SEO mediora, SEO seniora, nebitno, sam piše SEO ekspert. Vi odete tamo i onda vam kažu, e, vi ste prihvaćeni za intervju, molim vas na intervju, ponesite SEO audit za tu i tu strancu. Vi ćete, naravno, zagrijani za posao, uh, uraditi SEO audit, napisati određene tačke koje možete u intervju prezentirati. I šta će se desiti? Vi ćete doći, doće još 10 ljudi, svi će iznijeti šta su našli, oni neće nikoga zaposliti, uzet sve to što ste vi dali, spakovati u SEO audit dati klijentu. To se dešava jako često. Daj im nam prijedlog za ovo, kako bi ti ovo ovako, a šta ti misliš, je kampanja trebala ovako, i je implementacija ovoga onako, i svako ga to pitaju i dobiju, naravno, pored ti svih odgovora, rješenje za klijenta. To rade pogotovo ako je nešto kritično, pa oni to sami internno ne znaju riješiti, a ne žele nikoga platiti, pa onda se snalaze na te djutanske fore. Toga imate koliko god želite, znači, To je more takvih intervjua. Ako vam se desi da odijete na intervju, razvazili ste intervju i vam kaže hvala niste zadovoljile, opet ne nemojete padati u nikakve depresije, nego pomislite da možda ste vi došli tu da jednostavno popunite prazninu znanju njihovom. Stoga jedan prijedlog, ukoliko idete na takav intervju, recit, ako traže određenu predradnju, vi zašto ne bi uradili tu predradnju? Ako imate tri intervjua, dobili ste intervju, zašto vi ne bi se optimalno pripremili? Prvo što trebate se optimalno pripremiti, saznat o tome kakva je to firma. Haj pričat ćemo o agenciji, koja je ta agencija, ko su njihovi klijenti, kakav je direktor, jesu zadovoljni radnici, koji su uslovi i tako dalje. Malo se informašte o historiji firme, na stanku, ko je dolazio, odlazio, ko je bio direktor vlasnik. Јео se tu šta promijenilo. Malo uđite dublje u te stvari i onda kad dođete na intervju, ako vam traže tipa daj nam ono pet savjeta za, za našu naš sajt od agencije, na primjer, i to znaju često tražiti. Vi naredste, evo, znači pet najbolji najboljih savjeta. Ovaj, četvrti, ovaj, treći, ovaj, drugi, ovaj i dokažete kroz te tačke, nebitno koliko je tački, dokaže kroz te tačke da znate Enda kaže tal imate jednu ogromnu grešku na stranici kojoj vam nažalost kao nezaposlen ne mogu reći. Koja bi vam je donijela tako i tako po KPI jer vam KPI ovo jeste a onda KPI taj taj bi poboljšali kroz moje poboljšanje koje vam nažalost ne mogu reći na intervjuu. I znači dajte znači zapamtite vi ste na intervjuu i na CV vi ste title meta description Šta smo rekli, šta je savršen meta description? Savršen meta description je onaj koji kaže ti si na pravom mjestu, ja znam mnoge stvari, evo ti jedna korinsna informacija, a za onu najbitniju ipa klikni da saznaš. Tako isto i na intervju. Znači, pokažete šta znate, ali ostavite tačku ono misterioznu da dokažete kad vas zaposle i tako dalje. Samim tim pristupom, znači ako i na inovativan način, Dostavite CV za otvorenu ili neotvorenu poziciju, apsolutno nebitno. Ako na inovativan način dostavite CV poštom, e-mailom, lično, u kafani kod šefa, nebitno kako dovedet, dođete CV-a, vi morate i intervju, znači da razvalite na isti inovativan način, da bi neko rekao, ok, ovo je osoba koja razmišlja iza čoška, out of the box, koja vrijedi taj posao tako dalje. I, To je to. E sad ovo što ćemo mi raditi, kako se pravi si vi, to je samo jedna mala, mala, maleh, malehna puzlica u čitavom tvom moru psiholoških trikova. Znači, vi morate znati, a kad dobijete certifikat, imate i papir koji kaže da znate, ne morate više sumnjati u sebe, vi onda tražite taj način da pristupite. I također... Pristupanju rješenja je jako često kreativno, što nam podpomaže naš balkanski mentalitet da tražemo kratice i neke druge načine da se rješi problem, a jeli u korist klijenta po Google pravilniku i tako dalje. Može se jako biti kreativno. Često u SEO ne postoji samo jedno rješenje, Kao što smo recimo vidjeli za više jezične sajtove imamo, možemo na domene, možemo na podomene, možemo u direktorije. Ima razni načina, nekad je ovo bolje, nekad je ono bolje, zavisi od tehničke okruženja i tako dalje. Jako je bitan da pokažete tu stvar. E, to je dakle neki početak. E sad kako napisati taj CV? Ja ću jako kratko vam objasniti šta treba u taj cv Dakle, da ugasim sad ovo čudo, ova tabela će nam kasnije trebati. Ima stranica, zove se na njemačkom lebenslauf.com. Imali smo mi sličnu stranicu na našem jeziku, ali smo ju ugasili. E, evo vam ovdje. Sve ovo što vidite na njemačkom, vi možete prevesti na naški. Znači, uđete ovdje, kažete ime i možete promijeniti da piše ovdje sada ime. Znači, to što je na njemačkom, ništa ne znači. Dakle, što je stranca na njemačkom, vama lično, to ništa posebno ne znači. Da sklonim ovo čudo ovde, da se vidi čat. Dakle, na lebenslauf.com odete i zaberete neki od templeta. Što luđi template, to bolje. Znači, imate ovde ti devet neki standardni templatea, uvijek uzmite crvenu boju, neku boju da se istaknete. I što u svakom CV-u ne smije nam da nedostaje, jeste slika. Nebitno kakvi ste, znači da ne ulazim sad, da nabrajam neke stvari, mali, veliki, klempavi, čoravi, znači ja sam čorav pa smijem brez da su čorav, znači ružan, lijep, crn, bijel, vaki, apsolutno nebitno. Imaš maramu, nemaš maramu, nosi, skački, Čelav si, ne znam ti šta da imaš problema u životu ili koliko si lijep, ti sliku moraš staviti. Znači CV slike, znači direkt ide u kantu. Nebitno uopšte šta u CV-u piše. Znači nebitno. Znači ti se stidiš sebe kao pojave, ti jednostavno nizna interne komunikacije. Nećete tako nikad ući u firmu koja je bitna komunikacija, a samo dobre firme, Drže do komunikacije, a loše firme ne drže. Znači, bez slike možete upast samo u neka grozna mjesta. Sliku stavite, nebitno kakva je, možete se potrudit, a ne morate se potrudit, ta slika bude nešto, znate, ono... Treba da kad dođete na intervju da vas prepoznam na toj slici. Pogotovo žene pretjeraju nekad s tim slikama, pa dođe žena na intervju, a ne mogu nikako da prepoznam ko je to, jer gledam ju u CV, u sliku, ali ne vidim je. Znači, prirodno budite, na, bolje je bit nasmja, nije to pasoška ona slika biometrijska ono, nego slobodno ono, pokažete svoju osobenost, e, šta vi nosite sa sobom, ako ste jako ozbiljan lik, onda budite ozbiljni na to slici, pokažete tu ozbiljnost, budite naki kakvi jeste, nemojte se praviti, govori recimo da neko se pravi, Veseo nije veso. To se primijeti ljudi, sve što nije prirodno se primijeti. Budite pri, prirodni i u što ćete sad ovaj CV staviti, kako ćete vi to poslati. To, to je, je taj inovativni dio za koji svako treba da, da pronađe svoj put, ali CV ko CV kad dođe do toga, do ti tri minut, znači nikad duže od tri minute, ja nisam čit u život, koliko god je bilo prijava. Ovaj dio pogotovo ne čita niko koji ti e-mail, ime, prezme. Znači morate samo, da vi napravi optimalan pristup dobijanju poslu, moraš poznavat drugu stranu priče. Kako neki direktor ili menedžer neke ekipe e, e, susreće se s tim CV-om. će samo one koji, jel, istaknu se. I kad dođe do čitanja, on gleda samo bitne stvari za njega. I sad pazite šta je njemu bitno ako je pozicija junior SEO ili SEO ekspert. Nije ni bitno šta si studirao, kume. Nač apsolutno je nebitno jeste došao sa Harvarda ili se završio srednju školu. Nije apsolutno bitno. Ne morate tu džidjat nekakvi dodatni stvari, je Onda ima uglavnom stave stavi evo onaj gdje si do sad radio, stavi gdje si do sad. Ako nisi nigdje radio, kažeš nemam tog iskustva u firmama, ali imam ovo iskustvo. I sad dolazimo do toga onaj projekat o kojem smo govorili, jako ste trebali sami da pravite u seo školi od početka do kraja, to je u suštini ovdje bitno. Kao SEO nije bitno u kojoj ste vi firmi radili, nek za koju stranicu ste bili zaduženi. Koje ste stanje zatekli i koje stanje je bilo kada ste vi završili. Što znači ovdje kažete od tog februara tog i tog, decembra tog i tog, firma taj ta... Onda ispod stavite stranicu kako ide www.trr.com i kažete zatak, stanje koje sam zatekao ili zateknuto stanje, ne nepostojeća vidljivost unutar google na kraju vidljivost, tolika tak organski rezultat. Ili KPI. E, organske prodaje, znači broj organskih konverzija bio 15, 15 dnevno kad sam otišao bilo 115 dnevno. I napišete, znači, prije, poslije, prije, poslije. Sve te stvari navedete, možete ubaciti e, na drugu stranicu i, dakle, onaj visibility graf, KPI-eve neke ako firma dozvoljava, u kojoj ste bili, da prikažete, neće svak dozvoliti da kaže da ste vi u nekom šopu putem se organski posjeta, jel digli prodaju sa 5.000 eura na 50.000 eura, to neće svi dozvoliti da pišete i da grafiko ne prikazujete kako je to išlo, koji je isto, kivord i tako dalje, ali ovako tekstualno ne može niko tek tako zabraniti. Napišite, dakle, kad vidim, dosta je ovdje tri stvari. Tri stvari, radio sam tu, ovo je bilo, kad sam odšao tu, ta ta ta, tri stvari, dovoljno essa dolazimo do ovih što ja zovem hobija i dodatni stvari. Apsolutno je nebitno imaš tu vozačku, e, koliko dugo ti sviraš klavir, voziš li biciklo, tak to su budalaštine, znači za za te pozicije sto budalaštne, to nikog živog ne interesuje niti to ko čitanice divi s time da se ti veliki neki ljubitelj Netflix serija i tako dalje. To je apsolutno nebitno. Ono što je bitno jeste Koje SEO alate ti znaš? Znači, napišeš 7, rush 7 od 10. SEO 6 od 10. Znači, od, od 10 maksimalnog znanja ti znaš toliko. Google search konzola, Google Analytics, Systrix Search Searchmetrics, Screaming, Frong, Site, Bulb. Sve alate koje koristite za SEO, fino napišete i ocenite same sebe koliko to dobro znate. Razumijeli? Znači, to je jako, jako bitno, napisati sve te alate s kojima se služite, s kojima imate iskustvo i napišete, dakle, koliko od deset pojena vi to sami procenjujete da znate. Druga stvar su jezici, bitno je, izuzetno je bitno da li znate engleski, njemački, italijanski i tako dalje na našim prostorima, u Srbiji, ruga, ruski, bugarski, mađarski i tako dalje. Znači, te stvari napisati i također nemojte zaboraviti napisat koliko dobro znate taj jezik. Jel? Znači, imamo one klase A1, A2, B1, B2, C1, C2. Napišite koliko dobro znate taj jezik. Ako imate certifikat za određen jezik, prikaćite. Ako imate projekat koji na drugom jeziku, prikaćite. To su, znači, te stvari i sad dolazi dodatno znanje. Dodatno znanje svakako. Znači, ako znate programirat, razumijete se u serversku arhitekturu, ako znate čak i Photoshop, ako imate iskustvo s drugim marketing kanalima, znači sve ovo je fokusirano na SEO, e sad ako još znate recimo Google AdWords, napišete tu odlično znanje Google adwords veliko iskustvo, radio kampanje stovog budžeta i tako dalje. To sve, što je sve relevantno za SEO usko vezano da kaže da vi razumijevate tržište i tako dalje. Ako ste imali firmu Vi, sobstvenu, obavezno, iako je propala firma, obavezno navedite pod ovom isku, pod iskustvom. Obavezno navedite da je bila firma i da je propala firma. Jel da je bila firma i da ste uspjeli, pa ste je zatvorili. Nebitan je razlog, ne morate navoditi. To vam je ogroman plus. Ogroman plus ako imate iskustvo kao poduzetnika, zašto vi razumijete i klijenta, Vi razumijete i gazdu. Imate skroz drugi mindset, imate veliku prednost nad ostalima. I naravno tu sad dole ima ono e, certifikate završena školovanja i tu, tu stavite šta ste završili. Jel, ako imate Google AdWords certifikat stavite tu, položili za Junior SEO ako je ne, Nedima Šabića, tu stavite također tu i prikačite te certifikate na kraju. Znači nije dovoljno napisati, ne prikačite na kraju као što ćete prikazati visibility grafove na drugu stranicu, na treću stranicu ide taj certifikat moj, četvrti Edward certifikat, peti jezički certifikat i tako dalje. CViva savjetovao koliko god da imate iskustva da se držite jedne stranice. Da ne nabrajate sve, možete ovdje staviti link više o mojim stanicama unutar poslovanja na LinkedInu, pa im stavite link na LinkedIn pa ne gledaju tamo. Ja Jer većinom ćeći će na e-mail, pa mogu kliknuti da se informišu ako i dalje interesuje. A njih samo interesuje što je relevantno za posao. Znači, ako vi ispišete sve stanice svo, u svom CV-u, ja, kako tebe zapošljavam sad za junior SEO, a ja samo gledam šta koje od ti pozice imaju veze sa SEO-om. I, naravno, ovo poduzetničko iskustvo jako bitno. Dakle ove Okolokolne i nebitne informacije kao, kako se zovete i to, smanjite maksimalno font tako dalje. Ovdje piše vaše ime dovoljno veliko, slika, broj telefona, e-mail, smanjite šta ste završili. ni uopšte bitno šta se završio. Izbacite ove stvari, znam, vordi to, mislim, podrazumije, imaš vozačku, ne treba. Drs, fokusirajte se na bitne stvari i da taj dizajn bude nešto... Što eto, baš nije toliko često. Što može biti čak i ovaj template. Ima ovdje oni luđi template, a evo ovako u koso, pa uzmeš ovu boju i šta ja znam. Znači, samo neke drugačije. Gledajte u što se može uklopti, a mora biti drugačije. Luda neka boja, ako ste super ozbiljni, onda fino uzmijete tu super ozbiljnu plavu. Pa, jel? Tako. To je, to je CV. To je CV. Znači, samo morate razmišljati... S druge strane, kako onaj koji će to dobiti, kako će on to čitati i da li mu to pasti u oko. To je bitno. I on će kod tvojih, ako vidi da imaš SEO iskustva, znači bez tog projekta kojim smo pričali, imate kao SEO junior jako teške šanse da se zaposlite. Sad ćemo o tome gdje se zapravo vi možete zaposliti, možete raditi besplatnu praksu itd. Ali bez jednog projekta da ste uradili imate rezultate, teško je dobiti uposlenje, jako teško. Zato što svi traže, jer jedino provjera znanja SEO stručnjaka je ta da pokažeš rezultate. Ja. Tako da ako nemate, makar uradite jedan besplatan projekat da dostavite do znanja. A imaćete sad sa ovim SEO auditem, znači uradite SEO audit, ostanete u dobrim odnosima sa gazdom, Popratite šta, implementaciju, možda nešto i dogovorite novčanu, neku transakciju nakon SEO audita, da vi to dovedete do kraja, da vi to pregledate i tako dalje. I onda imate već jedan projekat za CV. Nadam se da ćete imati još, ali makar jedan mora biti. Ja sam svoj prvi posao dobio sa svojim afilijet projektom, otišao sam i pokazao mi svoj afilijet projekat. I onda su rekli, super, mi ne znamo nikoga ko to zna, hajde ti sad to radi. A to je bila druga vremena, to je bilo pri 18 godina. Sada stvari malo drugačije stoje, ipak ima i neke konkurencije, tako dalje. Bitno je, pored certifikata koji će sigurno mnogo značiti tome kada dođete, da stojim ja imenoj preznovi za toga da vi to znate, bitno je imati taj projekat da se ukloni svaka sumnja da vi to možda ne znate a sétimo pokazat s čime vas oni smiju opteretiti i tako dalje. Znači to je taj okvirno vezane stvar za CV. Sada ćemo napraviti malu pauzicu od 5 minutica, pa ćemo nastaviti dakle s tim koje je SEO pozicije postoje, koliko se tu može naplatiti, kako tu napredovati i tako dalje. Vidimo se, a postavljajte pitanja na poziciji, pa ćemo odgovarati. Vidimo se uskoro, ciao. Dakle, kako početi sa uh, jedno SEO putovanje. Ja ću koristiti engleski izraze, znači evo, hoće da napisati, dakle pozicija pozicija a pozicija, pozicija. Uh to krene sve u suštini sa pozicijom SEO trainee, ili ti ga nanašem trainee ili našem pripravnik. Dakle, uđeš u firmu i to je trajanje, trajanje 6 do 24 mjeseci, znači od pola godine do dvije godine ideš, dakle, u školu, u firmu i učiš to, radni sati, sedmično radni sati u zagrad, sedmično. Naci pripravnik, je li to uglavnom radiš dok studiraš, jel student što da rekles tu na studentski radnik i tako dalje. Tu radiš nekih 10 do 12 sati sedmično. Ja. I šta zato na Balkanu možeš dobiti? Naci plata, plata u suštini nula. Naci nula do Realno je znači da možete možda na našim prostorima dobiti kao student možda 200-250 eura. Ajde da budemo, evo, 200-250 eura. Ne verim da u nas može student za taj posao dobiti nešto. Međutim, e, ovdje ćemo reći freelance ćemo staviti, freelance, satnica, satnica. Eee... Da, plata, jel, ovdje moramo staviti se slaš sadnica, nisam ušte pravio neki koncept u glavi, kako ću ovo vam objasniti, pa uh, pokušavamo ovako, dakle, evo ga, da malo i povećamo. Uh, opet, Travarius postavlja pitanja, bez pitanja, dvotačka, uh, dobro. Uh, pozicija, dakle, kreneš kao SEO pripravnik ili student, trainee. Pola godine do dvije godine radiš, 10 do 12 sati i tako dalje. Ono što je dobro, jest tako kao SEO trainee počneš, imaš veliku mogućnost da postaneš SEO junior. U suštini, junior znači e, iskustvo, moramo ovdje staviti iskustvo, iskustvo nula. Ovdje moram reći iskustvo, znači prisutno, postoji. Postoji, dakle, postoji projekat, postoji nešto da pokažete, da dobijete kao seo junior. Junior pozicija uglavnom traje 24 mjeseca, znači nakon 2 mjeseca više ne bi trebao biti junior ako, se radi, ako radiš 20, 24 mjeseca. Radiš u suštini kao junior minimalno 40 sati do nekih zavisi od agencije do agencije 60 sati sedmično. Ja To je otprilike... Um, koliko trebaš rati kao junior, a plata nekog juniora na Balkanu je od nekih, dakle, 500 do možda 80 eura. Više je jako, jako teško. Jako, ja čak ću napisaći 750. Znači, trebalo bi tražiti, pa možemo reći 400 eura. Od 400 eura pa nadalje bi trebalo da dobiješ platu kao SEO junior, sve zavisi koliko sati radiš, koje su tvoje odgovornosti i tako dalje. Ode ćemo sad napisati ograničenje. <gled> dakle, freelance junior e, možeš biti, možeš biti freelance junior, ali e, ne preporučuje se, jeli? E, Morat ću malo smajniti, jer ima još jedna kolona. Naime, SEO audit, ako radiš SEO audit. Ograničenje za SEO juniora jeste, recimo, u suštini stranice, ja ću ovako napisam, web stranice, do 5000 LP, do 5000 landing page-eva, e, dakle 5000 podstranica. Šta to znači? Evo uzmemo e, kolegu koji je nešto pisao, pro comp, kaže site pro comp i on ima 22.000 u indeksu. Stranica Znači ova stranca nije za juniora. Kolega je se prijavio sa ovim shopom za SEO audit, međutim ne možemo ga uzeti jer je prevelika stranica e, i prevelika razlika na stranom ostalih stranica. Dakle, otprilike web stranca do 5000 landing page i možemo reći, dakle, bez nekih javascripta, ja ću napisaći kako se zove, bez PVA. Znači bez tih stvari, bez javascript sajtova, bez PVA sajtova, to je za juniora. SEO audit nekog juniora, e, to bi be, već bila freelance aktivnost. Znači, freelance aktivnost ili ti ga, tako reći, ono koliko može šef e, agencije da naplati za tvoj SEO audit. Dakle, on će naplatiti za tvoj SEO audit vrlo vjerovatno više od 500 eura. 500 do 1000 eura, a ti ako freelansaš i to radiš, Recimo da se to vrti od nekih 400 do 600 eura neki SEO audit juniora. Tu znači podrazumijem ono stranicu za zubara, mini shop, neki tako dalje, ništa, obimno. To bi bilo prilike to. Eh, kada postaneš SEO junior, e, ideš dalje. SEO junior jako puno, možda da napišem odgovornosti, neki jako puno onih briefinga piše za, za tekstove, Bavi se metadescriptionima, tajtlima, haj, jedan stvarme i tako dalje. On je daleko od, od stvari zvezane za, za crawling, link juice i tako dalje. Nije to baš njegov domen, ali može. Ako je jedini u firmi, on može. Onda idemo SEO Medi, Medior. Ali nećete naći onaj u praksi da se to zove Medior. Mm, jako rijetko se to zove Medior. Uglavnom to zovu menedžer. Ja ću napisati na engleskom manager, LTIG manager. E, tu je dakle bitno prije svega da imaš dvije godine iskustva. E, taj, to putovanje seo menedžera traje dvije do tri godine, znači 24 do 36 mjeseci. E, radiš malo manje, znači 40 do 50 sati radiš, a plata nekog menedžera je dosta veća iz razloga što ima odgovornost. Znači, ovdje možemo m, o, ograničenje, ovdje možemo napisati ograničenje u zadruženje, ovako, zadruženje, zadruženje, bez PVA, možemo reći, dakle, ima e, ljudsku odgovornost, ljudsku odgovornost, što znači da možda ispod sebe ima jednog juniora ili dva juniora, za koje se on brine, je kao neki SEO menadžer. Tu definitivno znači od 750 eura, pa znači ja govorim sve za Balkan, ovo nisu njemačke cijene, njemačke su cijene potpuno drugačije. Ja govorim za Balkan, dakle ovo je neto plata, nije bruto plata, znači neto plata. Ne znam da hoće treba se napisat 750 za jednog mediora, pa ide to, ide do to otprilike do nekih hiljadu i po Eura. Iako je hiljad i po optimistično, neđe oko hiljadu i dvijesto je realno, ali e, tu, oko hiljadarke. arke, evo. Kao freelance, e, onaj, mo, mo, može već raditi kao freelance, neki medior može da radi dosta stvari i on bi to na domaćem tržištu trebao da naprati, brat bratu, znači sat nekih 20 do 30 eura. Je. To kada pomnožimo, znači dobijemo da neki SEO audit koji on može uradit za 3-4 dana, jel, košta neki 600 do 800 eura. Ja čak rekao 600 do, do, do, do 1000 eura, ali sad ćete vidjeti zašto, 600 do 800 eura. E, ima pozicija između toga, između seniora i ovoga, on to se zove SEO team lead. Znači čovjek koji vodi SEO ekipu, znači on možda vodi i menedžera, juniori tako dalje njemu je potrebno dakle iskustvo od najmanje 3 godine na toj poziciji se uglavnom zadržava dvije godine i radi dosta manje on radi 40 sati u proseku njegova plata nije ispod 1200 € i ide do nekih 1600 € 1700 €. Sad sam za montor zablokirao, evo odblokirao sam. 1700 € na domaćem tržištu. Znači to je neko u suštini u agenciji, ovo je većinom pozice u SEO agenciji, imamo SEO agenciju i sad on vodi ekipu, ima svojih 20 klijenata, ima 3 juniora, 1 mediora i oni rade zajedno. Jeli? Znači ekipa u nekih 5 ljudi, on ju vodi i radi. Njegova satnica kao freelancer se neće mnogo razlikovati, ali hoće audit, Zato što na njegov audit mnogo više znači jer on to sve vidi. On što radi jeste da to što su junior i medior pripremili on pregleda, dopiše tako da on je ono kao zadnja instanca da kaže e to je ono borbeno. Idemo dalje znači u firmi onda e, š, moram reći za link building. Za link building je isto znači imamo dvije stvari tehnički SEO i link building SEO. Jako je slično i link building junior mu treba dvije godine, pa godina još do, do mediora, pa onda team lead može postati i oni svi imaju naravno nekoga većeg. E, ajmo još dodati ovoga SEO seniora. Znači, SEO senior mora imati najmanje pet godina iskustva, jel e, dalje nema, nema to trajanje. To je ono open end, kad se senior... Radi seniori oni žele manje raditi, tako da radi 35 do 4 sati i nema potrebe da radi više, nema toliko posla za njih. Njihova plata bi trebala biti od 1500 eura, pa nadalje. E, nema granice, to je koliko se znaš prodati, znaš se prodati. Freelance sat bi trebao biti 30 do 70 eura. Što nas dovodi do toga da jedan SEO audit, jednog SEO senjora je 1000 do 1500 eura. E sad, ovdje imaju ljudi koji su, ajmo i nazvat, super seniori i tako dalje. Sve to dalje ne može se normirati. Sve zavisi u kojem segmentu se se specializirao, šta radiš i tako dalje. Zavisi, ako govorimo SEO auditu, kakav je SEO audit. Jel? Je li potrebno dva dana i može za jedan dan se stići i tako dalje. Tako da, fleksibilne su cijene. A to je od da vidite kako radi. Dakle, vi sa ovim školovanjem preskačete ovaj trejni pripravnik dio. Ukoliko ne uspijete naći u junior mjesto, onda se prijavite kao pripravnik pa radite. Što da ne? S tim da vam tipa zagarantuju da će vas preuzeti ili nešto tako, ukoliko se dokažete i to to, možete dogovarati samo sa ozbiljnim firmama. Nemojte misliti da neka mala agencijica sa pet ljudi da oni mogu vama obećati da ćete vi biti SEO junior. To nije logično da vi dobijete te takva objećanja. Mora biti malo veća agencija, 30, 50, 70 ljudi. Da, takva objećanja zaista imaju i neku validnost. E, naravno, na ovo sve, o, o, ove variacije na temu, sve su, govorim opet samo o domaćem tržištu, ne mogu dovoljno puta naglasiti na Zapad, to je sasvim drugačije. E, dakle, Ukoliko se radi o SEO agenciji, ove cifre mogu ići znači bliže maksimuma, ako ćete raditi kao SEO trainee to je jedini izuzetak. SEO trainee najbolje rad SEO agenciji besplatno jer ćeš najviše naučiti, ali već kod SEO juniora možeš ići kao ovo gornjoj granici, znači tražiti ka gornjoj granici. I potrebno je dakle iskustvo da se ide dalje. I ne može se to nekim, kako reći, certifikatom kupiti to iskustvo. Može se reći od prilike, znači za dvije godine ti ćeš napraviti nekih 80 audita. Od prilike. Prilike jedno 80 audita. Ako ti ranije to stigneš uraditi 50-80 audita, dalo bi se svađat možeš li ti biti medior? Jel? Dalo bi se svađat. I onda dolaze neke nove stvari, auditi koji se ne mogu više uraditi za jedan dan i to je već od počinje medior, znači kad ima tu mnogo više posla nego jedan dan. E, tako da ide dalje, team lead je čisto organizacijona funkcija i ono kao on je osigurava kvalitet rada onih pod ispod sebe, a SEO senior tako, znači SEO senior može biti, Kako bi rekao, dio tima u kojem vodi tim lead. Znači u kojem vodi neki team lead ili manager, on može biti dio tog tima, samo ne podlaže, podleže odgovornosti njihovoj. Znači oni ne provjeravaju šta on radi, i nek šalju direkt dalje, ali on se zove senior zato što nema odgovornosti. Znači može biti da seo senior pozicija unutar firme, je samostavno radno mjesto koje obavlja odgovorne poslove, ali podliježi SEO team lidu iako ovaj od njega manje zna. Jer ova ima odgovornost, a senior nema nikakvu odgovornost. Nema ispod sebe juniora i tako. Može biti, ali u većini slučajeva nije tako. U većini slučajeva SEO senior stoji na vrhu, on je i tata i mata, on je šef odjela, u suštini SEO, to treba ovdje napisati, znači... Uh, on je SEO lead ili kako to da nazovem, kako to na je, šef odjela, SEO šef odjela, šef odjela. E, znači ako radite tipa market, digital marketing agencij, imate SEO odjel, vi ste šef odjela. E, tad imate već odgovornost, a ako nemate odgovornost, da ste samo SEO senior. I tako da, ne može team lead biti baš šef odjela, on može biti šef te ekipice, Tipa imate link building ekipicu, imate copywriting ekipicu, imate on page ekipicu, pa ima team lead SEO team lead copywriting, SEO team lead link building, SEO team lead technical SEO, on page SEO kako ga nazoveš. A iza njih tu trojicu onda vodi taj neki SEO šef odjela. Dakle, u suštini šta vam hoću reći? Morate znat kad često će biti pitanje na intervju, Pa dobro, koju platu ti hoćeš? Šta si ti zamislio? Nemojte reći, pa eto da se uklopim kod vas, znate? Ne, konkretno reci, znači, moja predstava je toliko. Nemoj se pravdati, nemoj govoriti. Znaš, evo za seo juniora, ja znaš, ja 750 eura, ja sam razvijel, znaš, imam dvoje djece i ženu i onaj, dvoje pašća i skupam je registracija za auto, i tako ne to radite. Nekad te pitajem intervju, dobro, koliko ste vi platili, zamislili 750 eura. Tačka, ozbiljan, to je to. Ako možeš manje, ako želiš manje, bit ti da uđeš u firmu, nekoliko ćeš zaraditi, onda kažeš tipa 500 eura i to je to. Pa da li fleksibilno svoje predstavi? Ako si fleksibilno kažeš jesam, ako nisi fleksibilno kažeš nisam. Budi potpuno iskren, zašto? Ako tebi baš nužno za života 750 eura i znaš da ti trošku imaš kredit, ovono, ne znam ti nije šta, to ne trebaš objašnjavati i samo kažeš 750 eura nisam fleksibilan jer nećeš biti zadovoljan ako kraju dobiješ taj posao. Trašćeš da li ćeš se nebitnim stvarom imesto da se skoncentrišeš na poslu i uživaš. A već u segmentu gdje takve pozicije postoje Nije vam to nešto sad bitno gazdi agencije jel vi imate 400 ili 500 eura. Nije to baš toliko bitno koliko vi zamišljate u trenutnoj poziciji bez iskustva uh, sa tim firmama i tako dalje. Nije vam to neka šefu razlika uh, 100 eura gore dole. Ali morate imati realne predstave. Ako vi dođete na predstav za seo juniora, kažete hoćete 1000 eura, uh, možete, možemo neko poštovati tu vašu izjavu, Možete vi reći da nije fleksibilna, ali nažalost tome se ne može izaći u susret. Jer to je nerealna predstava. Morate ipak realno procijent koliko vaše znanje vrijedi. Jel? E sad vidite ovo. Znači ono što govorim, ako propane u sve lađe ili ako vi ne želite da radite u nekoj agenciji, vi uvijek možete registrovati samostalni obrt ili kako se u kojoj zemlji ona je kaže i nuditi se audite. E sad s druge strane savjet Za, za firme, za agencije. U suštini ja sam sve to rekao samo da e, komprimiram u jedno. Znači bitno je da mu CV je nakav kakav sam ja sad objasnio. Znači da pišu sve te stvari koje radi, nemojte im vjerovati tamo što pišu. Znači vidite kako se obraćam šefovima agencija i oni koji je zapošljeno. Ne vjerujte im što tamo piše, tražite im samo znači, e, dokaze iz praksi da pokažu na visibility grafu ili još bolje na KPI-u kao što su profit, promet i tako dalje, broj uspješnih registracija, lidova, čega već rade, znači treba KPI dobro ispitati. Ne verujte nitom grafu, provjerite taj graf u alatu u kojem je rađen. Ako je Google Search konzola onda pogledajte, uporedite da li se to slaže sa Semrašom ili nekim drugim alatom. A nazovite tu firmu za koju tvrdi da je radio i provjerte da li je zaista radio odat dotat. Zašto dešava se da ljudi uzmu nekčiji drugi sajt nekog čovjeka kojeg su znaju ili ne znaju, ili su vidjeli i tvrde da je to njihov sajt bio i projekat, a ono na tom projektu ono ide sve SEO mega, milioni se zarađivaju, a uopšte nije njihov sajt nemojte verovati nikome na, na riječ, provjerite te stvari. Ukoliko ima jedan ili dva projekta u kojima je uspio da uradi to i zna šta je KPI i zna mjeriti uspješno KPI, zna postaviti KPI, a ne samo broj posjeta, onda je to pravi čovjek za vas što se tiče SEO juniora. Dakle, ima dokaz za svoj, za svoj rad, makar jedan, da vi provjerite da je to tako, da zna postaviti KPI-eve. I e, za sve ostalo je dovoljan taj certifikat koji sam ja potpisao, znači da taj čovjek je okej, okay, psiho provjere, vi svi radite, psihološke provjere, e, tu to se ne želi miješati, uvijek se može desiti da je neko luda, da zna bilo koju oblast, tako da ta, u to ne, zeli, ne želim zalaziti, zato ne garantujem, ja garantem samo za znanje, dakle agencijama, a pitanja, nema potrebe postavljati neka pitanja dodatna, Osim ovih koju, znači, ako želite unaprijed imate neku caku ili foru, imali ste nekog klijenta koji e, je imao neki interesantan problem, koji može da riješi junior SEO, onda pošaljite pa nek se javi. Bitno je da otkriju tu jednu stvar, a ne da vam prave te liste od 10 e, savjeta šta bi vi trebali popraviti, nego da vidi, pitajte šta je glavna greška na ovoj stranci ti pa neku strancu koja ima stvar koju može otkriti SEO junior, pošaljete im svima da nađu oni koja glavno Moraju se za jednu odlučiti, samo jednu stvar da vam donesu jednu stvar koju bi popravle tu koja je najbitnija, koja bi donijela najbolje poboljšanje sa SEO strane. E, na tako reči i možda i quick win, možete pitati koji ko, ko, koji u SEO mjeru vi predlažete za najveći quick win za tu i tu strancu. Pa vidite da li su pogodili ili ne. Pazite na ograničenja, nemojte im slat zadatke gdje su web strance veće od 5000 stranica, kao nemojte im slatiti PVA aplikacije da za njih rade e, SEO audite, jer što ne znaju, niti će uskoro znati. Dakle, budite skromni, manje sajtovi im šaljite, ali slobodno da koriste glavni SEO alat Mozak. To bi bilo ukratko o tome, dakle šta vas čeka, E, oni koji nisu položili već sada mogu pokušati e, svoju sreću na ta način. Ukoliko imaju projekat, ukoliko nemaju projekat, nek zbavije projekat, uradite neki projekat, pomo pomozite nekome besplatno, samo da imate referencu pa se prijavite. Biće mi drago da se jedni i drugi... Šta je sad? Aha, evo vratila se konekcija, bila je nestala. E, Biće mi drago da i jedni i drugi javite kada nađete posao, kada se zaposlite, e, da javite gdje ste se zaposlili i ako želite podijeliti nama informaciju, to je samo informaciju za koliko novca e, ste se zaposlili, da znamo, da popravljamo ovu tabelu. To idemo sad na pitanjca. Ovo ima dosta pitanja. Da li će biti problem što sva tri studenta gnjave vlasnika websitea je tražem u konzolu i KPI-u? Mislim da to gazdi ne bi trebalo biti problem. On želi najbolji rezultat i on kad već ide dodavati jednog usera u search konzolu e, i u šta već treba, onaj, nije vam problem da dodati još nekoga. E, tako da, e, te međusobne sukobe ja neću rešavati. Neću me uopšte interesuje ako bude takvih sukova, to vi sa vlasnikom vidite. E, to je ta borba u, u u koju govorim svakodnevna koja se javlja na kraj krajeva i ne trebati Google Search konzola da bi uradio kako ona je treba da bi najbolje uradio ali fino je imati tako da nije to ne podrazumijeva se da mora gazda surađivati da bi ti prošao ispit time možeš napisati ceo auditu e, kad budeš prijavljivo javiš ja sam tražio od gazde evo screenshot e-maila gazdam rekao nemaš šanse, ne ješ dobiti nikakav pristup, screenshotiraš mi to, ja sam primio ka znanju. Nevezano zato što je drugi koji radi isti SEO audit dobio pristup, to kod mene neće igrati ulogu. Kao što ste primijetili, ja se trudim bit maksimalno fair, nisam savršen, ali mislim da što po pitanju pravednosti da rijetko kada nekoga zakinem, tako da ne trebate se brinuti. Neću prihvatiti ukoliko nema tog screenshota i dokaza, Zato što ću onda misliti da si lijen, nekomunikativan i tako dalje. Nisu to svi vlasnici koji pohađaju u školu, pita Adi na, na čatu. Nisu svi vlasnici koji pohađaju u školu. Imaju ljudi koji su čuli od nekoga da ta, tamo nešto ima na internetu da se prijave. Sve ga ima. Ali ćete svi imati isti problem, tako da neće biti problem. Svi imate isti problem. Ako se gazda ne javlja, ne javlja. Idemo dalje. Iako je sad jedino mjerlo položen ispit posla, pa tehnička mogućnost da se grupšujemo na one sa iskustvom, na one bez iskustva pri podijeli? E, ne, ne. Nema potrebe. Ne vidim razlogu. Isto trebate znati. Ne treba se razlikovati onaj, audit od nekog sa iskustva bez iskustva. Ne. Tako da, ne nemojte o tome brinut poredice se između sebe. Nema potrebe, individualno ćete biti ocenjeni. Kao što sam jučer rekao, ako tri SEO audita predate i sve tri ne valjaju, sve troje ćete past. Ako predate tri audita i tri valjaju, sve troje ćete proći. Nebitno u poređenju, tako dalje. Poređenje će biti jedino u tom smislu ako ima neki veliki bug i koji je samo pronašao jedan od vas. Onda se vidi ko se, onaj, ko rezumije stvari, ko ne. To je jedino upoređeno. A sad u detaljima i ko, koliko vjašto ide s nekim izrazme. to nije bitno. Ja ću se staviti ulogu klijenta, da li to, da li klijent, da znavi si na nivou, znači gledat ću, nećete svima ni pisat sa ti, nekima ćete pisat sa vi, to morate sami ocijent kako ćete, vidite kakav je klijent, jel? Evo recimo primjer, imat ćemo nekog advokata. Nemo, ne ta advokat pisat sa ti, trebaš sad ovdje title tag ovdje, ono. jel? I tu ću isto vidjeti, dakle, te neke stvari. Nemojte se vi ništa brin za to. Samo uradite svoj posao i to poređenje s drugima nije bitno. Samo rekao se, nemojte prepsivati, to ću vidjeti iz aviona. Iz aviona se vidi kad prepisujete. Radite stand alone, jer to vam je test za praksu, da vidite sami. Ako savladate SEO auditi, ja vam kažem da ste dobro uradili, vi dort krila za praksu, jel? A kakve fajde od certifikata koji se na neki način, dajmo reći izvukao, ja ko ga teško izvući, rekao sam, je bude mi sumljivo, ićemo na Skype, pa ću ja to provjeriti. Ali onaj, eh, oni koji se možda i provuku, kakve fajde od certifikata kad ti onda u praksi ti nešto znat napraviti. Neće svaki bit, put neko biti spreman da ti pomogne i tako dalje. Kako se gleda na remote način rada? E, dobro pitanje, onaj ove dvije faze, teško remote, teško, zato što učiš od drugih u firmi i tako dalje, upoznaješ uopšte kakva je situacija u agenciji i tako dalje. Medior i senior mogu rad otkuće i to 100%, team lead, znači i menedžer, ako imaš odgovornost prema radnicima, ne bi trebalo raditi remote. S tim, mislim, kako ne bi ratu, trebalo raditi remote? Govorimo o balkanskim okvirima. Na zapadu mogu svi Na, na tri staraštih strana da sjede i to funkcioniše, sve zavisi kako je napravljen sistem. Ako postoji agile development, ako postoji struktura, jasno se zna ko je glavniji u ekipi, ko, ko šta radi i to je podijeljeno, imate neki flow, hajmo reći da ste offline radili nekako mjeseci zajedno, onda remote nije nikakav problem. Remote čak bez agile boarda jako teško, jako teško nastaje, mnogi konflikti, nesporazum i tako dalje, koje je kad nema agile Borda offline, brzo se riješe, klizneš stolcom do kolege i kažeš, e, šta ti ovo, šta si mislio pod ovim, tako dalje. Od kuće to nastaje teško. Stoga ne bih preporučio nikom da dadne ove dvije pozicije da rade od kuće, ovi ostali da, ovisno toga što sam već sada nabrao, da ne sušimo usta ponovo. <kuh> šta misliš o ovom o glasu? Baklavica postavila pitanje. <kuh> Znam da ste jedva čekali. Da ste nagovorili baklavcu da postavi pitanje. Hajd priznajte da ste baklavicu nagovorili. Samo da ja kažem evo baklavicino pitanje. Ko je platio baklavice da postavi pitanje? SEO marketing asistent. Work from home. Abelo host. Znači neki su hosting. Jel? Ko je Abelo host? odma da vidimo. Superb. Holandija. Oh, hosting iz Holandije, ovo bi moglo biti interessantno, ovo moglo biti onaj porno hosting. Da vidimo, Abelo Host. Offshore hosting. Dobro, da vidimo kako stoje na semrašu. Baš pristupam ono ko što divi trebale ono da vidite s kim imate posla koja ova firma. Naravno, ne Hrvatska, nego United States, tamo su najbolji, da vidimo kako stoje. Pa imalo su neki penal, pa su se vratili, jel? Pa dobro, ali malo stagniraju već, malo manje od godina dana, jel? Pola godine sigurno. Dobro, šta traži? 250 do 450 eura. Znači, ako gledamo sad na našu tabelu, Gdje je ono to? Wow. Što sam otvorio uopšte u ovom tabu? E moje ne djeme, to nam ne treba. Evo ga. Dakle, e, brr brr br, brr br, brr brr 250 do 400 eura, znači između trenija i juniora. Ajmo reći da je to neki junior. Work from home. Uh, you will be Auditing website. Implementing. Dobro. Ovo, vjerovatno, oni imaju hosting i nude svojim klijentima da im rade audite. Jau. Vidite, ability to work with various SEO tools. It's essential. Dakle, u CV-u spisak svi i tulova. Dobro. Work loss in team. Audit using tools. Hrs. Screaming from it. E Pingdom tools. Dobro. Keyword research analyzes research and realized backlink. E, ovo već problem. Research backlinking opportunities, ok, realized ne. Znači, ne možeš rati jedno i drugo, to bih napisao. Dostar izgleda oglas obećavajući, mislim, obećavajući u smislu da znaju što traže. Write effective emails of ono, negošijek price is to acquire backlinks. Ovi izgleda traže dvojcu u jednom. Ovima bi ja napisao, ja te mogu raditi kao on-page SEO i mogu te raditi kao link building SEO, ali jedno i drugo isto vrijeme nema smisla jer za audit treba vremena i za link building treba vremena. Pa se odlučio šta te treba, tražio bi maksimalno ovu platu od koliko stavio 450 eura, rekao bih ja ću za 450 eura raditi ove audite, e, nije nikakav problem, ali naravno e, samo... Četre saati sedmično. High level English. Skilled at formatting emails to high response rate. Ovo vi ne možete znati. Goal driven and have a knek for negotiation. -e Working knowledge of Google Docs. Evoga. Previous work experience preferable, but not mandatory. Dobro. 8 sati or more, već vam kažu da ćete rati više od 4 sati. Meni ovo liči na link building e, poziciju ili na dvije pozice u jednom. Ali ne izgleda mi loše, ne izgleda mi loše, e, slobodno se prijavite na ovo, e, samo odmah kažete da hoćete jednu ili drugu rat i da vam je možda draže, vjerovatno. Draži vam je to. Sramota za strano tržište tržišta 450 eura jest, ali oni su postavili oglas u Srbiji. Znači oni očigledno ne žele domaće radnike, nego žele naše ljude za koje žele da plate manje. To je ok. Growth opportunities, tako dalje. Ovo izgleda oglas kao da ljudi znaju što rade, samo su zbombali dvoje u jedno. Tako da, ako jedno, jedan od vas se prijavi za linkbuildere, onaj drugi za on-page, on audit, SEO, možda prođite oba dvoje. Sad, pitanje, ono, ispod 450 eura ne bi ovoj stranoj firmi to radio, nebitno, ali vidite, evo, uboli smo dakle, s tim, gdje se nalazimo. Možete tražiti više od 450, iako oni kažu da to ne daju više. Ali, fin, fin oglas, hvala što si podijelio, napokon nešto kulturno. Pod uslovno da dobijemo certifikat, to je dokažno znamo radit Audit. Koliko s našim predsjedanjem treba na naplati se Audit kao freelance na online platformama? Pa evo, to je to. Ovliko 400 da 600 eura po Auditu. Toliko trebaš naplatit. Ako naplatiš ispod, sam sebe srozaš i skontat ćeš kasnije s godinama da nis trebao. Dakle, bolje ti je urati 1 za 500, nego 2 po 250. Pa ti sad skontata, je stvarno tako? Jest, jer ćeš ovaj kvalitetnije urati a ovo dvoje, drugačije. Koliko vremena obrajićeno posjeta potrebno da vidim rezultate u Sam rašu na Traffic Trend grafika ako već ima neke konkretne rezultate u GSC, a baš je mlad site, precisnije da jedan do od da A zašto je to bitno? Pod pitanje. Zašto je to bitno? Ako imaš u Google Search konzoli, vidiš da ide. Šta te briga u SamRushu, još se vidi ili ne vidi? klijentu ili tvom tvom nalagodavcu je bitno da rastu posjete ili tačnije Google Analyticsu da KPI KPI-i verastu. Tako da je nebitno šta u Semras. Koliko se čeka to sve zavisi koliko Semras često u koju državu na koju stranu pošalje bota. To može biti jednomesečno, može biti 3-4 dnevno. A za drugi upite me kaže da rangiram koji su na mnogo nižim pozicijama. Za jedan upit za koji imam najveći broj posjeta prikazan GSC u GSC-u sa H7 mi ne prikazuje rezultat do što rangira za taj upit. Za drugi upit ka, pa ja, to je onaj. Inače domaće strance, semraš je najbolji za domaće strance, ali on je savršen daleko od toga, daleko od toga da, da to ti kažeš da spomenuš da nešto nije u redu. Sve je u redu, sve je u redu. Ona je Google Search Console je sveto slovo, ovo ostalo ako stignu, stignu koje su s za naplotu audita za mali sajt, sa malim brojem strana? Prvodstveno da nije svaki mali sajt jednako lako, teško odraditi. Pa imaš nešto što se zove mikrosajt. Mislim, zato ne radiš se o auditu, to je ono od jaranski udjeliš savjet. Jel? Kao što recimo onaj naš slavni primjer, još nismo Damir je postavili template, stomatolog.sarajevo.com, evo ovo ovaj je mikrosajt, Jel? nije ni one pager onaj ogromni, nek ovo mikro sajt i nemaš tu šta, ako, ako nekom treba za ovo seo to stane u tri rečence i pokloniš čovjeku te tri rečence, jel? A već, znači, nadalje istaje cijena, znači 400 da 600 eura, znači ispod 400 eura ne sjedaš ratništa, Ja ti pišeš dokument, preporuke, provjerit implementaciju, te su sve sati, sati. Nije samo napisat, nemojte zaboraviti. Audit podrazumijeva da napišete PDF, pošaljete, provjerite jedan put, pošaljete feedback i provjerite drugi put. Tad se završi SEO audit. Ako trebate provjerati treći put, naplaćujete satnicu. Koju možete, evo, otprilike sami definicati. Šta sam ovo stavio, SEO, senior, šef, oddjela? Pa dobro, to ja na domaćem tržištu, to je ok. Ja uvijek zaboravim da sto domaće. Idemo dalje. Dopuna za, sajt, dopuna za sajtove iste veličine i koji je to paramet koji neke sajte čine teže za obradu? Pa ima li više jezika? E, ima li više vrsta tipova stranica? Kategorije, podkategorije, proizvodije, podkategorije, pod, blog članak, viki članak, ovo. Znači što više ima tipova stranica, skuplji Ako neko treba analizirati blog. Imaš blog početno i blog postove. To je, recimo, najjednostavnije. Ili one, onaj, one landing pager, dugi to je najjednostavnije. Ako već imaš podstrance koje su ražete, tako dalje, sve ide od tipova stranica. Onda zavisi koliko je ozbiljna konkurencija. Pazi, njegov sadašnji sajt može se sastaviti, recimo, od pet podstranica. I one utrpo u H2 keywordove sa search volume, od, od search volume karikiramo 10.000. Ti kažeš njemu ne može to biti jedan sajt, ti moraš napraviti 10 podstranica da bi ti mogao. I tako Sve zavisi od pro, pro, problema. Ti moraš Ne Neće niko biti dadilja i procijenjivati za tebe. Znaš od prilike koliko je pa se tu uklopiš koliko ti misliš. Ima i ona strana priče, ako klijent je ozbiljna firma, vidiš da ima pare, pa ne ješ motrači što te odračiš mu, mu 6 € i onda se potrudiš da uradiš maksimalno neovisno od toga kakav mu je sajt ako je neko siromašan ovo ono vidiš da jedva sklapa kraj s krajem trebaš tu klijenta ako je i takav čovjek a ne samo siromašan nego siromašno emotivnog stanja i želi da te iskoristi i kukati njega trebaš sig tersati ne rad ako je neko u trenutno financijskom škripcu a kompleksniji je sajt ipak uzmi 400 € i zađi u susret Sve će se to kroz karma konto vratiti. Dakle, moraš sam procijeniti. Idemo. Dalje Možemo li možda da se zamijenu s nekim učenikom za seo Audi za data strancu. Ne. Ono što dobijete, to vam je. Ne možete se mijenjati. Ako tipa smatra, da bi nam više kod tražnja posla značilo da za tu strancu uradimo Audi, da to možemo pokazati. Ne, ne može. No. Ne, ne, ne može ti više značiti ovo ili Ti ako hoćeš za posao uradiš seo audit tog klijenta kod kojeg ideš ako hoćeš da ga impresioniraš. Ne trebaš rad konkurencijski sajt, nego uradiš njegov sajt i kažeš mu šta ne valja. A to nema veze, znači ne možete ćurati, ne možete mijenjati seo audite. Ono što dobijete to vanje. I nemojte kukati jeste dobili mali ili veliki sajt. Znači ima sajtova, skroz mali ima sajtova ogromnih, znači do 5000 podstranica, Neki će dobiti ovo, neki ono, jevi ga šta je, tu je, živit s tim morate. Ako dobijete manji sajt, potružite se da ne proklizne slučajno neka greškica koju niste našli. Ako je veliki sajt, nekako imate malo više tolerancije da ne nađete baš sve greške. Ja. A ne mogu ja sad dat svima isti sajt pa da gledam to, poredim to, ne bi malo smisla. Da li SEO outreach specialist isto što je link building specialist? jest. Gledi me, da li nam daš adresu nekog websitea koji je dobro odrađen sa SEO stanovišta? Da možemo da pročitamo rezultate, se na primjer se na točno dat nekih pravac, ne mogu, ima toliko, uzmeješ znači, sajtove, pokazivo sam more sajtova koje se dobro urađen, pokazivo sam sajtove koje sam ja lično radio, imaš tu primjera koliko hoćeš, jedan sajt kao ekzampl neću davati, jer ako je sajt za recepte nije za vijesti, ako je za vijesti nije za paprikaša koji za paprikaš nije za B2B biznes, tako dalje. Tako da, ništa to. To bi bilo to. Evo ga, tačno 8 sati, ljudi, moji, anketicu ćemo još jedno napraviti, da vidim da li vam je to jasno. I onda idemo na naš uobičajeni Twitch partiji. Dakle, pitanje je... Da sad imate jasnu predstavu, šta možete postići nakon večernije škole? Ono, šta je moguće da vi stignete da uradite, gdje da se prijavite, kako da napravite CV, šta vam taj certifikat znači, tako, imate li sad predstavu, ili ste izgubljeni u prostoru, znači ne, joj, nemam pojma da ću sad raditi. A onako je ono, ok, jasno mi je, moram to isprobat, da, tačno znam gdje idem, gdje furam, samo trebam biti uporan i doći ću do cilja. Pa lijepo je vidjeti ove odgovore, ovlike silne. Da, hvala vam svima na tome. E, oni koji su onako, napišite mi šta je onako, šta vam nije jasno na čatu. Sada kad budemo parti pravili, napište na čatu šta vam baš nije jasno. A neko ko je kliknuo ne, nisam ni vidio ko je bio ne. Neh se javi slobodno porukom šta to nije jasno, pa... E, da pomognem da izađemo u sustre da pojasnim neke stvari i tako dalje jako homogeno jako homogeni odgovori, drago me da je to tako da ste uh, razumijeli i sad bi samo trebalo postaviti pitanje da li ćete za godno dana biti u junior ili ne ali to ćemo postaviti drugom prilikom eto toliko ljudi ugodno večer, ostanite mi dobri čujemo se, vidimo se i putte dobro Ćao, čao čao